ecològic, socialment responsable i que ajuda a una alimentació saludable. Són les característiques del nou projecte Cistella Responsable UPV que posa en marxa a partir del 13 de maig la Universitat Politècnica de València. Els treballadors del Centre Especial d'Ocupació de la Fundació Cedat de la UPV acostaran als consumidors les cistelles amb els productes de l'horta del grup de consum responsable Vera UPV. El Centre Especial d'Ocupació de la Fundació Cedat funciona des de l'any 1996 i actualment dóna treball a 6 persones amb alguna discapacitat. Repartiment de correu, destrucció de documents, cura de plantes, venda de flors i articles de regal i atenció de la sala d'exposicions de l'UPB són algunes de les seues ocupacions unes activitats que els ajuden a ser útils en la societat. Tienes que venir a treballar, i sabes és que no et queda tota aplicació que venir a treballar contenta, de com cada un té el seu, però ja, per almenys, pues, vienes a treballar i et distraig. Per iniciativa del Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV, a partir d'ara, els treballadors del Centre Especial d'Ocupació repartiran, al campus de Vera, les comandes fetes pels membres de la comunitat universitària su trabajo va a consistir en el reparto de las cajas. Va a haber tres puntos de reparto. Bien, podemos llevárselo al despacho o a la escuela, donde ellos nos digan. Bien, podemos quedar en el parking de la universidad donde ellos prefieran para cogerla y metérsela en el coche. O bien, pueden venir directamente aquí a la sede de CEDAQ hi haurà dos tipus de comandes, una caixa menuda i una caixa gran de 12 i 18 euros de preu respectivament, tots dos amb productes ecològics de l'Horta Valenciana. El que oferim principalment és una agricultura local, eh? agricultura de proximitat, feta a l'Horta, i eh, en criteris agroecològics, vull respectant el medi ambient i també en una responsabilitat social. Dicent forma part del grup de consum responsable Vera UPB integrat per productors de l'Horta, alumnat i treballadors de la Universitat Politècnica de València. Queríem consumir productes de qualitat, productes ecològics i locals, però no teníem el temps suficient per anar a comprar-lo fora, i ¿no? a diferents tiendes. Si vols rebre la teua cistella responsable, clica en l'enllaç que trobaràs en el correu electrònic que has rebut i ompli les teues dades. Ja pots consumir fruites i verdures locals i de temporada sense intermediaris. No cal que compres totes les setmanes. Recorda, a partir del 13 de maig, l'horta estarà més a prop del teu plat.